سلام به همه علاقمندانی کریپتوکارنسی شما ما رو دانید از کانال کریپتو فانده در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوی که براتن کردیم لذت برده باشین این ویدیو چلا هشت و اگه میخوایین از ما حمایت بکنید میتونید از لینک زرین پال و آدرس کیف پول اتریومی که توی پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب هاپارات به اشتراک گذاشتم استفاده بکنید. طاق معمول سمت و راست پایین تصویر شما لیست شبکه های که ما توش فعال هستیم و میبینید و همطور که میدونید تمام ویدیو ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه به سایت ما سر بزنید سروتار.com توی این ویدیو قصد داریم یه مقایسه بین بیت کوین با طلا انجام بدیم و ببینیم که کدوم یکی از این دوتا میتونه حل گذاری خوبی برای سرمایه خوبتری مثل شما باشه اگه علاقمند به این موضوع هستین؟ ادامه ویدیو رو ببینین اما قبلش حتما اگر تا الان توی کانال ما در یوتیوب اشتراک پیدا نکردین این لوگو رو بزنید روش و اون دکمه زنگولارم فشار بده تا از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی به لحظه ای که ما این ویدیو رو پابلیش می‌کنیم روی یوتیوب مطلع بشیم بریم به ادامه ویدیو یه داستان این سلب مسئولیت وجود داره من به شما بگم که نه تنها من بلکه هر کسی دیگه تو هر جای دیگه ای که برای شما ویدیو آموزشی تهیه کنه فقط جنبه آموزشی داره. هیچ توصیه به خرید و فروش استفاده از وبسایت های مربوطه یا اطلاعاتی که اینا به شما ارائه میکنن نه تأکیدی داریم و نه توصیه ای داریم بلکه فقط بحث آموزشیشی داریم قبل از اینکه از هر چیزی استفاده کنید اونو قشنگ بررسی بکنید. اگه بین صحبت من از یک کوین توکن و آلت کوین خاصی اسمرده دلیل بر تاکید به خریدش نیست بلکه شما می اون رو بررسی بکنید اگر خودتون به این نقطه رسیدین که به درد میخوره ازش استفاده بکنید پس مسئولیت سرمای گذاری تو این بازار کاملا بر عهده خودتون هست و هیچ مسئولیتی بر عهده ما که داریم این ویدیو آموزشی برای شما تایید می کنیم قرار نداره داستان مربوط به بیت کوین که از سال 2009 و از که از 174050 1745 میلادی به بعد شروع میشه، جذابیت های خاصی رو ایجاد کرده، این فلز زرد هر روز ارزشش بالاتر رفته و جذابیت های خاصی رو داشته، علتش هم اینه که محدود هست و، به علت زخیر سازی ارزش در خودش میتونه سود خوبی رو نصیب سرمایه بکنه یه جریانی داریم به نام داستان تب طلا گول راشه که اینو با هم میبینیم جلوتر خیلی جذابه و بعد در نهایت مقایسه کوین با تلا از زاویه دو دید دو گروه کسایی که بیت کوینرن یا عاشقان سینه چاک تلا بریم با هم ببینید داستان گلد راش خیلی چیز جالبیه من پیشناد میکنم که این داستان جویندگان تلا رو توی گوگل جستجو کنید قطعا در خصوص این کلی کتاب و داستان و فیلم و ویدیو ساخته شده و تا الان شما کلی از اینا رو دیدین و خاطرات به ماندنی برای شما ایجاد کرده این فیلم ها اما جالبه براتون بگم که اولین تپ طلای توی ایالات متحده در سال 1799 بوده در منطقه‌ای به نام کاباروس کانتی در کارولین کارولین در منطقه‌ای به نام کارولینای شمالی که امروز به یه معدن طلایی به نام راید شناخته میشه جریان چی بوده؟ یه کارگاه چوب اون پایین بوده اون کارگاه چوب طرف داشته حالا نزدیک آبکاراش انجام میداده بعد این به یه سری قطعات زردرنگ به نام تلا برخورد میکنه این خبر به سرعت به سرعت در سراسر سر امریکا و در سراسر سر دنیا میپیچه که اینجا مناطق هست که معادن طلا وجود داره و شما تو رودخونه و حتی با کندن حالا قسمت هایی از اون معدن در دل کوه میتونید به طلا دست پیدا بکنید تمام آدمان رو از سراسر دنیا میکشه به سمت آمریکا و به سمت این منطقه جالبه براتون بگم که کشتی های بخاری که از نیویورک میومدن میرفتن به این قسمت یه بازه ای مثلا هفت ماه طول میکشیده این مسافرت و اینا اومده بودن حالا تغییراتی داده بودن انقدر جذابیت بالا رفته بود که مثلا تبلیغ میکنم ما پنیمایه این مسیر رو میریم و کلی آدمو با خودشون میبردن این ورانور رو از کشورهای مختلف دنیا میامدن به این سند حالا داستان گولد راش چیه و ایر شباهتی که میتونه به بیت کوین داشته باشه دقت بکنید که این تب حجوم و حمله به سمت طلا، در کالیفرنیا که اتفاق میفته باعث میشه که خوب خیلی بیان برن برای اینکه طلا تلا استخراج کنن اما این وسطه یه سری آدم دیگه بودن که خدمات دیگه رو ارائه میکردن شاید اینه که رفتن دنبال تلا شاید یه چیز ده درصدشون موفق شدن الباقی تلایی نرسیدن اگر رسیدن وسط را این کابویا ازشون گرفتن کشتنشون و این فیلم هایی که هزاران بار ما توی تلویزیون و جاهای مختلف دیدیم و قسمتی از خاطرات سینمایی زندگی هر کسی میتونه باشه خب یه قسمت کمی به این پول رسیدن اما اون بابایی که هتل داره اونی که بیلو کلنگ درست کرد نرفت زراغ تلا بیلو کلنگ درست کرد داد دست اینا اسب کرایه داد، گاری کرایه داد، گاری فروخ، آب فروخ. اینا کسایی بودن که تونستن از این راشه شاید خیلی بیشتر از اون تلایی که اینا رفتن سراغش پول در بیارن. حالا تشابهش با داستان بیت کوین چیه؟ شاید اونایی که روز اول پنجاه تا بیت کوین بابت استخراج به دست می آوردن شبیه همین مسئله باشه. یعنی اینکه اونا تونستن به یه منابع مالی خیلی خوبی برسن بعد بقیه فهمیدن تازه اومدن وارد این مسئله شدن اما اعتقاد شخصی من که دارم این ویدیو رو برای شما تایید میکنم اینه که حالا حالا این بازار جای رشد داره و در همین بین هم میبینیم یه سری اومدن صرافی زدن یه سری زدن بروکر زدن یه سری میان دیتا به شما میفروشن که چجوری خرید و فروش بکنید یه سری مثل من میان برای شما ویدیو میسازن که چه میتونید مثلا با این بازار آشنا بشید و اینا خدمات جانبی که کنار کریپتوکارنسی به وجود اومده و شاید یه جوری بتونیم مثال چیز داشته باشیم به همین گلدراش که یه سری آدم اومدن سمت ارائه خدمات برای جویندگان طلا و خب جذابیت این دو تا و بیت کوین برای ما، از لحاظ گذاری اهمیت ویژه‌ای داره. کوریلیشنی که یعنی ذریب همبستگی که بین بیت کوین و سایر این ها وجود داره بازار رو ما جذاب می‌کنه توی سرمایه گذاری. ببینید، یه آماری رو من از روی گوگل گرفتم به تاریخ 13 مار... تا 27 مارس 2020 بیس. بیت کوین با طلا 4700 کوریلیشن داشته. این ذریب همبستگی از منفی 1 تا یکه یعنی از منفی یک تا 0 هر چیزی وجود داشته باشه یعنی کوریلیشن منفی یعنی معکوس یعنی اینکه مثلا اگه این بره بالا قیمتش اون یکی میاد پایین کوریلیشن مثبت هم از صفر تا یک هر چی به یک نزدیکتر باشه این ضریب همبستگی نزدیکتر یعنی که با هم رشد میکنن هر چی هم کمتر باشه حدود نیم باشه مثلا ضریب همبستگی داره کمتر از اون باشه که ضریب همبستگیش کم تا اینکه به صفر برسه 13 درصد 13 صد همسخوانی می با دلار با اوراق قرضه امریکا داره و اینکه و با اس پی 500 شاخص یه شاخص توی بازار بورس نیویورک هست این کوریلیشن منفی داره یعنی وقتی که اون میریزه دقت بکنید وقتی اون داره میریزه یا کاهش بده میکنه بورس بیت کوین قیمتش میره بالا و حتی با نزدک 100 هم و حتی بازار املاک امریکا ریل استیت امریکا هم کوریلیشن منفی داره دقت کنیم یه واژه‌ای وجود داره به نام این که یه عبارتی هست به این که پول ترسوع پول میره جایی که امنیت داشته باشه بتونه ارزش خودش رو حفظ کنه وقتی این بازارا به هم میریزن میره سمت اینا و جالبه که بیت کوین یه کوریلیشن حالا ویژه‌ای هم با نفت داره و این عدد مثلا 15صد مع و قوی ترین کوریلیشنش با طلا هست یعنی اینکه طلا میره بالا این هم رشد میکنه و خب حالا شما میتونید برید مقایسه بکنید ببینید که چه عواملی باعث رشد طلا میشه و اینکه بیاین ارتباطش با بیت کوین ببینید بعضا میگن که بیت کوین یه جایگزینیه برای طلا ولی خب بر این موضوع مخالف ها و موافق های زیادی داره مقایسه ای که بخوایم بکنیم بین بیت کوین و طلا میبینید که اونایی که معتقد به طلا هستند یعنی بازند و ترجیح میدن سرمایه‌گذاری تو این حوزه ادامه بدن میگن طلا نقد کردن طلا خیلی سفتهاره میبریم مثلا میفروشیم و اینکه در هر جایی هم ببریم صرافیش وجود داره و خیلی هم محدودیت وجود نداره قانونی هم بر این نیستش که شما مثلا محدودیت تو نقل و انتقال دارید اما اونایی که عاشق بیت هستن، عاشقان سینه چاکه بیت کوین میان میگن که ما یه سری خصوصیت تو بیت کوین داریم که تو طلا نیست. خیلی راحت میشه همون نقلش رو انجام بدیم. بله تلا هم تو م... همون نقلش محدودیت وجود داره، تو ارسالش محدودیت وجود داره. ولی بیت کوین یه کد یه جایی رو آسمون ذخیره شده. شما اینا هر جا برید ازش میتونید با دا... حالا آگاهی از رمز و رو رو نام کاربری تو میتونید نقدش بکنید. نمیتونن بدوزن ازتون به این راحتی و یه روش خوبی برای پرداخت و اینکه خیلی هم راحت از نقطهی به نقطه دیگه دنیا ارسال میشه شما اگه بخواین یه کامیون تلا رو با خودتون از یه جای به یه جای دیگه ببرید یا حالا یه قطعه تلا اصلا وقتی میرید مسافرت همه نگران اینن که این تلاهایی که تو خونشون هست چه بلای سرش میاد برمی‌کدن سر جاش یعنی یا, یا اینکه اصلا بعد ببرن بزنن توی صندوق امانات توی بانکی که داشتن یه صندوق امانات توی بانک هم خودش داستان داره همرو نقلشه همرو نقلش برای فروش بعضی‌ها هم میرن به فروشین دیدین بازاره مثلا میگه من خریدم انقدر یا اصلا خرید ندارم در صورتی که این بازار بیت کوینه به این صورت نیست تای این قصه من هر دو دیدگاه اومدم توضیح دادم اما تسلیم با خودتونه و با توجه به اینکه این, این روندها توی دنیا داره عوض میشه بیت کوین اینایی که میگن یه جایگزینی میتونه برای طلا باشه خیلی هم بیراه نمیگن پیشنهاد میکنم که به غیر از این ویدیو مطالب بیشتری رو توی گوگل سرچ بکنید مقالات متعددی رو بخونید تا اینکه تصمیم بگیرید که ارزش داره سرمایه گذاری کنیم توی بیت کوین یا نه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین لایک کنید ما رو با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستتون از ما حمایت می کنید ما رو تشویق می کنید که بتونیم به مسیر ادامه بدیم ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم دو تا ویدیو در خصوص این مطلب براتون اینجا به اشتراک گذاشتم. اگر به موضوع کریپتوکارنسی و معامله تو این بازار علاقمند هستید حتما روی این لوگو فشار بدید اون دکمه زنگولهرم بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون به اشتراک میذارییم زودتر از بقیه مطلع بشین. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید، امیدوارم که همه چی بر وفق مرادتون پیش بره ایام به کام خدا نگهدار